Zamknul celá... začátek, ne? Znávač. Kýváš no. uh, tam takový charakter vysoko? No, ale podle toho člověka nalezeš, jako rozes. Aha, ukážeš tam dolů, tak si Tak <coughs> ke startu připravit pozor teď. tej te blíží za metry do Jo. Minuta 53. <laughs> tak počkej mašinku. To jenom má Bye bye. A Nepřemýšlej a vál. Asi tak 8 metrů do úzlu. 20 cm. územ! ten Územ, ješ, je, je. A tam švihni! Je, je, je, je, připravit, pozor, teď! O, tak natáčí to, nenatáčí to? to. Se čizády, kamkoliv. Oto, letíte do metru do uzu. Make it! Stop! Stop! Give Minuta 0,5! it! 1.05 minutes! Nice! Here! Give it! Make it! Pek! Pek! It's Janošek! I'm not sure. Alen, 1.05 minutes! To je lepší, Paráda! Klepnout! Pytrž, bouchni! Pěkně! 3.47! To je vynikající čas! Dobrou chuť? Jo, díky! Hm. Ke startu připravy, počkej, počkej. pozor, teď! Dobře, a tempo! Lukáš, nakolik se cejtíš dneska? Minutá půl. Dobrý, tak uvidíme, jo? Držíme palce. Děkuji. Dobře, dávej. Dávej, dávej, dávej. Hezky dávej. 1.16. Ke startu připravit pozor teď. Dávej. 42! Bych jako je. Tady rekord jako v celé historii a to o dvě vteřiny. tuším, O čtyři vteřiny. Proti je to asi 30, to je celko, celko, celko, celkový, Teď mluvím teda o chlumu, ale je, obecně jo. je to výborný část. No nicméně mě teda. <těji> <těji>